19-річний хмельничанин Володимир навчається в Києво-Могилянській академії на третьому курсі. Каже, у бібліотеці щоденно проводить шість годин. У нас зараз сесія і взагалі ну, я почав ходити недавно, тому що я дізнався от нещодавно, що тут якби є постійне світло і тут виявилося, що тут є Wi-Fi і, в принципі, дуже зручно. Обласну бібліотеку для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка директорка Валентина Черноус вважає пунктом незглавності. Розповідає, чому.